atac fără precedent la adresa lui tudorel toader acest demers al ministrului este o dezinformare de tip gipri standard Ministerul Justiției anunca recent ce 22 de investiții realizate în diverse penitenciare din care sunt în curs de derulare. La patru dintre acestea urmează să fie realizată recepția lucrurilor în acest an, iar alte 10 vor fi finalizate până la sfârșitul anului. Pe lângă aceste lucruri, mai există alte 70 de obiective care au deja proiectarea finalizat sau se află în etapa de proiectare, susține Ministerul. Federația Sindicatelor, Administrația Naională a Penitenciarelor reacționează, susținând Într-un comunicat de presă ce cele 22 de lucruri în executie dintr-o listă de 137 de pretinse investii, sunt 12 în realitate. Ministrul Justiei, Tudorel Toader, a postat, în data de 03 mai 2018, pe site-ul oficial al instituției a zis situaie obiectivelor de investiții și lucruri de intervenii pentru administraia naională a penitenciarelor. Din pecate acest demers al ministrului este o dezinformare de tip Ghipri standard, diferent a fiind ce la anumretoare sunt adunate nu straguri ci să investii. 20 din cele 22 de obiective de investii în curs care, de fapt, sunt 12, sunt prezentate în mod cu scopul de a dezinforma ca fiind de îmbunătățirea a condiilor de muncă, iar dezinformarea continuă în stil caragialesc, obiective care urmează a fi finalizate, ori finalizate deja fiind prezentate a fi drept în execuție. Cele 22 de obiective de investii prezentate eronat ca fiind de îmbunteire a condiilor de lucru, 20 ar fi exclusiv investii în condii de detenieri, mesuri sau amenajări de siguranie crearea a 70 de locuri de detenție, penitenciar de va, unitate, penitenciar e la transformarea ateliere în spații de detenție, penitenciar Gștis sau post tra penitenciar copni. Din cele 22 de obiective prezentate ca fiind în curs de execuție, 4 sunt de fapt finalizate, Pavilion administrativ, penitenciar Audi, post control vizite, penitenciar Timisoara, pavilion vesice, penitenciar Giurgiu si sistem supraveghere video, penitenciar Bistrita, fiind adaugate doar pentru ca lista se par mai consistent. Cele 18 obiective care ar rămâne în categoria în două 2 sunt în realitate în faza semnării contractului de execuție, sediu aparat central. Ant, în unitate, penitenciar Galay, iar alte patru sunt doar în faza de alocare de fonduri, sistem de supraveghere video, penitenciar Targușiu, sistem control acces, penitenciar Satumare, pavilion de tenie, penitenciar Codla, modernizare salvizite, penitenciar Focmi. Avem dar doar 12 obiective de investii care sunt la acest moment în curs de execuție în sistemul penitenciar. 8,7 din lista prezentată înseamnă dar proiecte concrete, restul sunt doar întâi care, în contextul înjunteirii fondurilor pentru investii în mandatul Tudor El Toader, nu prezintă certitudinea finalizării. Pentru o informare corect preciz mecem bun tăirea condiilor de muncă pentru a din penitenciare înseamnă. Amenajarea corespunzătoare a spaiilor de lucru, 90 dintre acestea fiind fiind la momentul actual improviza fereacces fere acces la lumini naturali cu o suprafa util de sub 4 mp ori constând doar într-o mesu plasat pe un hol pe care se plimbi de inuit. Amenajarea, construirea sau modernizarea unor spații corespunztoare pentru servirea mesei, vestiare, durei, depozitarea bunurilor personale, în foarte multe penitenciare acestea sunt improvizate atunci când există. Amenajarea unor spaii pentru efectuarea de activități sportive și de pregătire profesional. Pentru deținătorii lipsa accesului la astfel de facilitii constituie motiv de clasificare la condiții improprii. Reamintim ce recent Administraia naională a penitenciarelor a decis evacuarea urgentă a unor corpuri de detenție din penitenciarele IAI Poarta Alb, acestea prezentând risc de perebuire certificat prin expertize tehnice de cel puțin un an, situaia fiind cunoscut ministrului Justiției. Este comunicatul Sant.